Typisk er man ikke klar over, at når man bestiller en morgenmand, så er det vigtigt, at man ved, om man har behov for afhænding og levering med lift. Det betyder, at hvis leverandøren i Tyskland, eller hvis du selv her på dit lager eller ved din adresse her i Danmark, ikke har udstyr til at tage f.eks. en palle gods ned fra en lastbil, så er der behov for, at den bil, der afhenter og leverer godset, at den har en lift på, så godset kan blive kørt af den med en palleløfter. Overser man det, så kører bilen typisk forgæves. og der vil typisk være ekstra omkostninger ved det, da man så skal ud og have en ny leverance. Den anden del, som folk tit overser, det er, at almindelige vognmænd de kan normalt ikke levere inden for eller sige et time eller to timers intervaller. Så når man bestiller godstransport fra Tyskland, så vil en vognmand typisk levere en given dato imellem 8 og 16. Hvis ikke man har mulighed for at modtage godset på sit lager eller på sin adresse på det tidspunkt, så er det svært at koordinere med en vognmand et specifikt tidspunkt, der skal leveres på. Så skal man over og kigge i en kurerservice, hvor man mere præcis kan sige, hvornår godset kommer frem. Den sidste del af det, som vi ofte ser, det er, at folk de regner med, at man kan ringe til vognmanden og sige, at vi skal lige bede chaufføren om at ringe en times tid i forvejen. Det kan man nogle gange, men som oftest er det således, at vognmændene kører med biler, som de selv har charteret ind i deres netværk. Det betyder, at de måske ikke direkte sidder og kontrollerer den enkelte chauffør, der kører med dit gods. Det betyder, at de, måske, at de slet ikke er klar over, hvem chaufføren er, så de kan ikke komme igennem til den person og bede dem om at ringe til jer en times tid før. Så man kan altså ikke forvente som udgangspunkt, at man bare kan ringe til en morgenmand og bede ham om at ringe en time før han kommer og leverer godset.